فاضل سعد من حولنا بالبشارات بقدوم نجمه بقدوم نجمه الليالي المنيره فاضل سعد من حولنا بالبشارات بقدوم السعاده غير عن كل سيره سميه تمضي على دارنا يا مرحبا بك يا الاميره الصغيره يا مرحبا بك الأمير يا الاميره صغيرة بك يا حنين العمر اصبح مسراه من يوم جيت جي والاماني وفيرا هلا هلا بك يا نعيم السعاده المولى وفضله وخيره جيتي على الدنيا بنور وسلامات بك يا حنين عيون أهلك قريرة بك يا حنين عيون أهلك هلا هلا بك والغلالة حكايات كل المشاعر شوقها لك حنين تجن روح مالك شبيه امي والفضائل جزلا من حبها سميت لك يا الأميرة، من حبها لك يا الأميرة. اميرها والعز ياك فيك بدا يجمل حنين بض شبه الجزيره عسى تكون مثلها بس جيات أبوك وامك فخر حياتك بالمسار ره غزيرة وعسى حياتك بالمسار ره غزيرة فاض السعد من حولنا بالبشارات بقدوم نجمة الليالي المنيرة يا فرحتي لما كتبتك بالبيات كثرة السعادة غير عن كل سيرة سمية مضيعة حظظك الامير الصغير الله بك يا حنين العمر صباح مسرات من يوم تجي والاماني وفيرات هلا هلا بك يا نعيم السعادات يا منة الموت شبيها <تصفيق> مثل الملاك <تصفيق> بطلتك مستنيره سميه امي والفضايل جزيله من حبها سميت لك يا الاميره من حبها لك يا الاميره لجدتك والعز في مبدا يجمل حنين بوسط شبه الجزيله الحيون الشريرة وعسى حياتك بالمسارة غزيرة وعسى حياتك بالمسارة